Жителька кадеївки Надія має чотири корови та телицю. Саму старшу – красуня, потім бусинка і жасмін, а цю – ласуня і мінку. Імена всім дала, каже, лагідні, бо корови – годувальниці родини. Кожна дає в цій порі року в день 10-11 літрів молока. Виходить 28-30 півторалітрових пляшок щодня, які жінка щоранку возить на Хмельницький ринок. Взагалі, коза по 40, то вони стараються щоб у нас розкупити, бо і добрі, і не мішає нічого, люди вже нас знають, вже 5 років їжджу на базар. Стоїмо ще двоє, 6-ранку ми вже виїжджаємо, а вісім біло стало. Під 9-го на Надія розповідає про свій робочий день. Власне, каже, кожен її день, бо немає ні свят, ні вихідних, ні відпусток. Встаю до чела четвертого і ставлю воду гріти, щоб їх помити.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 Купили апарат, <реш> ну а генератор спасає. Сама запускаю, сама все навчилася, так що чоловік постійно на роботі, все треба самому. З 15 років його купила, що він був 2 з половиною тисяч, да, дивіться, які ціни на нього. Просто було в зимі одного року завіруха, покидало в нас на КОСПі дерева і не було світла, два дні не робили. Так, давай, так, як купимо, по всіх хаті буде світло». Надія наразі єдина в селі господиня, яка утримує стільки великої рогатої худоби. Петро Стахов, який працював у цьому селі ветеринарним лікарем, розповідає. 20 років тому була весняна і осіння диспансерізація. Тому я брав тут коло 300 проб крові. Худоба була, в кожній хаті було по дві, по три.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 Саме Хмельницька область серед всіх категорій господарств тримає зараз пальмове лідерство. На 1 грудня було вироблено вже 630 тисяч тонн молока, що на 4,6% більше, вирівнянні з попереднім роком. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина.